Pero patate. ¿Cuántos deben ir aquí? Este medicamento eta Donostiako Metrokolanetan 22. zuloa denez, herritarrasko pentsatzen hasiak dira agian budialenen filmaren 22. atala izan daitekela Zulos Festival. Ikusiko dugu. Orain bai, berri honak beingoz. Donostiako piratek 20. urte horrena ospatuko dute datorren urtean. 2002an hasi zen mugimendu Herrikoi askatzaie eta Euskaldunago. Naiz eta hasiera hartan bat lagunek bakarrik osatu Urteen baitan, indarra hartzen aritu da. Donostiako ohiko jaie eredu tradizionaletik aldenduz. Eta festa parte hartzailego batzuk eskeniez. Horren fritu dira, gaur egun mugimendua osatzen duten milaka pirata. Urtetik urtera, egitaragoa zabaltzen dute pirat. Denek jaietan, ondo pasatzeko aukera izan dezaten. Baina alde batera utzigabe, mugimendua hainberezi egiten duten balioak. Urtero, piratek, partartzaileak biren ekimen eragile elkarte dotat aldei, ematen baitietea haotxa, makiren figuraren bitartez. Denon artean, Donostia eta Euskal Herri anitzago bat sord ez dago. Ala ere, koronavirusaren pandemiak gogor joditu piratak. Eta, 2008an, eman diren bondamendien gakoak piraten mugimenduan bertan egon egondaitekela ziurtatzen duten adituak badaude. Horretarako, ekarri dugugurera dudanez alantzatxea, fenomeno paranormaletan aditua. Aurera dudane, nahi duzunean. Bai, bai, gaixo. Alienak, egon dira gure artean. Horten, nondi gatoz nora juten dira? Estatu batuetara. Estatu batuetan, nola esaten da ingelez ez ezatu batuak? U-S-A-A! Antxatatea, baina ez gara horre A-Australia! Australia antzepazatu zen mila eta zuteak. Zute bat, ha -ha. Eta zer da, zutea, gorria, txina bezala, txina. Txina pasatu zen, koronavirusa, koronavirusa. Eta txinatik? Zek ez dira egiten koronavirusak? Zeri edo nori marrazoai, marrazo txuriei. Eta horrek gara matza, benoztiako bastu piratara zer egontelako piratak izorratzen. Eta orduan, eta orduan zer pasatzen da marrazo zurriekin? Zer urte bizi dira? Iruru behitamar. Arantxapia telebiztan ateraten den aleiko purua! Iruru urte egunean! Eta orduan, ze egomendatu zigun? Txerta hojatzenakoan ibuprofen ezartzeko. Eta zeinak egiten du ibuprofen horien Zezatekek! eta zezatekek noizko zuen askedo aldiz, iun forgo, iun forgo ze no, iun forgo iu, negoizak, abezkia, eta orduan. Ka fuoriitatea. Ez ezuste. Ez, ez. eh, oh, eh, mi eskerdu dani. Tamalez, oraingoz jakin ezin dugu zerbait da hori. Hau izan da dena gaurkoz. Orain Donostiako piratek helaraz ebiguten mezuarekin utziko zaiztuzegu. Kiroletako berriekin hasi baino lane. Birate. A mi vida ta. <tose> Pero ko quizá antua sistema Your father will be born I am born I am born I am born I am born I am born I am Atari. Ja, sei zate. Sei zate. Uhuh, Oi, no, utzi ez dela onera beretzen. De eh? Maino. Goite, goite. Iba. Ez haste. Zitu lartu. Zitu